السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، كيف غنى غوالي؟ ان شاء تكونون خير. طبعاً غوالي متل ما شايفين لكم تسريبات الرويال باس السيزون 19 لبوبجي موبايل النسخة العالمية، مو نسخة ثانية النسخة العالمية، متل ما شايفين طبعاً في هذا العرض التشويقي للرويال باس موجود فيه تقريباً جميع السكنات، شايفين الخوذة مع الشنطة، في عنا هدول البدلتين المسك راح يكونوا، طبعاً العرض التشويقي كتير حلو، حتى الرويال باس كتير كتير كتير حلو. هلا خلينا نشوف وبعد ما نخلص من العرض التشويقي خلينا نبلش بالتسريبات، في البدايه رح يكون هيك عنا اول ما تفتح عنا الرويال باس، مثل ما شايفين هون عنا الخيارين انه نشحن ب 600 شده او ب 1800، طبعا هون ظاهرين التلات بدلات بدله الليفل واحد والبدله الليفل 50 او رح يكون في بدلتين على الليفل 100، طبعا هون مثل ما شايفين البدله الليفل واحد ما ظهر ظهر القناع الرأس شايفينه او غطاء الرأس اللي هو على شكل عنكبوت على ما اعتقد، وهي الرقصة رح تكون معنا على الليفل 10، شايفين رقصة كتير حلوة بس إن شاء الله يطلع هذا السيف هيك شكله مثل النار، إن شاء الله يطلع يعني لما يكون واحد في اللوبي أو في الجيم بلاي، في إن شاء الله يظهر، ما يكون بس هيك على الهوى بعدين بتطلع رقصة كتير بشعة، هون عنا هي الحلية على شكل حجر على ما اعتقد بس، هون عنا رقصة على الليفل 15 للناس المشاحنة شاحنة، وفي عنا هي الصورة السيزون 19 هلا خلينا كمان ننتقل طبعا هون على ليفل عشرين في عنا هذا الحلية على شكل حجرة متل ما شايفين هلا خلينا ننتقل لليفل خمسة وعشرين في عنا هون الإطار هون عنا الباراشوت للناس المشاحنة عالتلاتين ونفس الوقت في عنا الشنطة للناس الشاحنة راح تكون هلا زهرة متل ما شفنا هي الشنطة طبعا الشنطة ما تشبه شي كتير حلوة والله خلينا ننتقل لليفل اللي بعده أي شفنا هون شنطة هون في عنا الطيار على ليفل اربعين على ما اعتقد أيوة على ليفل اربعين للناس الشاحنة طبعا جاي منظر على خشبي وعليه خضار من فوق كمان ماش بشيل سكن حلو يعني لكم هذا السيزون كتير حلو طبعا لي رايكم في التعليقات شو من عشرة انا من ناحيتي بعطيه ثمانية من عشرة هون في عنا سكن اليوم بي على ليفل خمسة واربعين للناس المشاحنة اتوقع صرنا زمان ما لقينا او ما نزلونا سكن لليوم بي بشكل مجاني يعني للناس المشاحنة فشيء كويس هذا الشيء هلا على الليفل 50 يحكوا في عنا بدها اتوقع قلت لكم اما البدله رح تكون على الليفل 50 او رح تكون هي والبدله الـ 100 مع بعض طبعا هون في عنا غطاء راس على الليفل 55 للناس الشاحنه غطاء راس ما عليه السماعه شايفين وعندنا على الليفل 60 رح على هاي السكن للقمبله طبعا بسيط وعادي يعني ما عليه ما كتير حلو بتوقع بالسيزونات القبل كان السكنات احلى للقنابل، طبعا هي ما منها فائده يعني فيها كل مسج بس انه مجرد سكن، هلا خلينا ننتقل للليفل 70 في عنا هاي الخوذه، اعطونا رايكم الخوزة. الخوذه، طبعا الخوزة حلوه من قدام بس المشكله من ورا ما هي حلوه، هي حلاوه الخوذه دائما تكون من ورا لان انت عم تشوفها من ورا مو من قدام، فما بعرف انا يعني ما بعطيها كثير بعطيها خمسه من عشره، لاني بس حلاوتها من قدام بس، هلا بنيجي هون في عنا رقصه على التمئنين، شايفين هاي الرقصه؟ راحت أكلت الحشرة، الله لا يوفقها. <تصفيق> وبعد عطية رأيكم في هالرقصه حلوة ماشي بشي يعني مختلفة عن الرقصات السابقة. خلينا نروح على الليفل اللي بعده. على الليفل 85 رح يكون في عنا صورة تانية كمان موجودة. وعلى الليفل 90 رح يكون عنا سكن للآكيم طبعا السكن كتير كتير حلو حتى بتحسوا هيك إنه قابل للتطوير يعني. هيك عشبي، طبعا انا قدمت لكم تسريبات قبل على جواز تقييم انه هذا سيزون راح يكون له علاقه في الطبيعه وفعلا مثل ما شايفين له علاقه في الطبيعه، سيزون كله على بعضه مبني انه على الطبيعه. خلينا هلا نروح على البدله 100، مثل ما شايفين ها هي البدله، خلينا نروح عليها، ها هي البدله، طبعا هي الرقصه ما رقصه البدله، رقصه السيزون ها نفسه اللي نحن فيه، سيزون 18 هاي البدله وهي غطاء الراس طبعا ايش رايكم في البدله طبعا انا راي البدله كثير كثير حلوه هلا راح فرجيكم البدله الثانيه طبعا لا تروحوا والبدله الليفل واحد كمان راح تشوفوها راح فرجيكم على جوائز التقييم كمان انا بعد ان هذيك بالتسريب السابق بس فرجيتكم صوره راح فرجيكم ان شاء الله بالفيديو اعطونا رايكم في البدله انا البدله بعطيها 8 من 10 كثير كثير حلوه يعني مختلفه خصوصا غطاء الراس شايفين هيك شلون اقرون وهيك حركات طبعا كمان على شكل على شكل حشره وسبعة وسبعة وسبعة وسبعة الحشره هلا رح تشوفوا شكل البدلة مع الشنطة هي طبعا ما بعرف ما لبقات مع بعضين يعني شنطة لونها زرقاء والبدلة حمراء فما بعرف مختلفة يعني لو شنطة حمراء مع البدلة كانت هيك ارتب ما بعرف انت وين رايكن ظابطة ما بظلها لا هلا هل رح تشوفوها مع الرقصة طبعا هي رقصة ما هي مناسبة لها مناسبة للبدلة التانية هلا رح تشوفوها يعني الرقصة صايرة لا لهديك مو لهي وهلا رح افرجيكم كمان نفس الشيء البدلة مع الخوزة هي شكلها طبعا البدلة مع الخوزة لبقات مع بعض يعني نفس الموديل حتى نفس الحشرة انا اعتقد مساوينا، مثل ما شفنا غوالي هي البدلة را... الثانية، قلت لكم هي اما رح تجي بالليفل 50 او رح تكون بدلة مع ال 100، طبعا أنا بتوقع مع الليفل 50. طيب إذا اجت على... على الليفل 100 شو أنت رح تختاروا؟ أنا من ناحيتي رح أختار البدلة الأولى الحمرا، أنتوا شو رح تختاروا؟ هي البدلة ولا البدلة الثانية؟ البدلة الزهرية ولا البدلة الحمرا أكتبوا لي في التعليقات. طبعا مثل ما شفنا الرقصة هي اللي بقتلة أكثر نفسها أنه تفرجوا شلون. هلا بتاقلها بتاكلها بتاقل... <تصفيق> وهي البدلة ليفل 100 بشكل أوضح يعني من اللي قبل، م طبعا من المنمره بتتحرك العاده هذول اهم شيء تكون بالبدله المسك انه بتتحرك ما تكون ثابته الاغراض اللي فيها طبعا غوالي هي البدله بتلبقله الرقصه الاول وحده تعبيت السيف على مثل ما راح تشوفوا هي البدله بتلبقله اكثر شايفين فتوقع الرقصه هي هي البدله ما تبقى شايفين هي غوالي هي البدله الليفل واحد اول ما اول ما شحن راح تحصلوا على هي البدله اللي هي بدله العنكبوت مثل ما تبقى شايفين حتى في اللفاحة هاي اللي على رقبته مثل ما شايفين خيوط عنكبوت فها عنكبوت بسوي حشرات اخر شيء ببجي موبايل الله لا يوفقون وهي البدلة ما بعرف يا شباب وش وين رح تكون بالضبط ما يعني ما عرفت وين. بالرويال بس رح تكون موجودة ما رح تكون موجودة أو الاحرى رح تكون موجودة بالليفل واحد على ما أعتقد هي والبدلة حشرة تختاروا وحدة بيناتهم. هون سلاح التومي وفي الميني وفي الماتور هدول أتوقع يكونوا بالمترو عرفتوا هدول بطاقات المترو بجمعوا الدروبات وبتبدلوهم فأتوقع رح تكون موجودة فيهم. وهذا سكن الميني كمان مثل شايفين عليه هيك يعني على مود الحشرات مثل ما شايفين طبعا مثل ما بس كله على مود الطبيعه والحشرات وهذا الماتور كمان على مود الحشرات يعطي. طبعا سكن كمان كثير حلو بس ولكن نتمنى يضيفون سكنات سياره خصوصي حتى بالاسترداد تبعت الدروبات السياره افضل لاني كثير من الناس ما عندها سكنات سياره فاتوقع احسن من الماتور فهون كمان سكن لا اتوقع راح يكون موجود طب ما بعرف هذا سكن موجود علي ولا ولا لسه هذا بس هيك مخفي ما بعرف اذا هذا سكن ما بنشغل عليه من قدام ما بحسه ما حلو عادي وهون يا غوالي جوائز الشراء لما تشتري او تشحن 60 يو سي راح تحصل على دور بطاقتين ولما تشحن 120 تحصل على البدله ولما تشحن 180 راح تحصل على هاي الطاوه والطاوه حس هيك موديل حلو بس السمن مبين يعني بنشوفها من ورا ومن قدام نشوف شو الموديلة احلى عطوني رايكم في الجوائز الشراء احلى دور ولا السيزون اللي نحن موجودين فيه 18 راح يكون احسن وفي شغلة يا غوالي ذكرت قلتكن عليها في كتير منكم يسالوني عن موضوع برنامج بي بي ان على دولة ليبيا طبعا انا شرحت لكم برنامج بي بي ان على دولة ليبيا هو مدفوع فيه مدة 7 ايام مجاني وشرحت لكم على طريقة شلون تجدده 7 ايام يعني في عندكم تقريبا شغال لمدى الحياة راح اطلاعكم في الدوارة البيضة رابط الشرح ورابط برامج في بي ان للايفون للاندرويد بصندوق الوصف موجودات فوتوا وحملوهم وشوفوا ضروري تشوفوا الشرح الخاص ببرنامج الفي بي ان والله يا غوالي منتقل للجوائز تبع التقييم يعني لما توصل للدايموند لما توصل للتاج رح تشوفوا هون الجوائز مثل ما شفتين هون عندنا البدله مع القناع وفي عندنا كمان سكن للبي كي سي طبعا سكن كثير خرافي البي كي سي انا بوجهه نظري يمكن احلى سكن يعني مجاني نزل على ما اعتقد احلى سكن حسيك انه فيه حركه يعني مع انه سكنيك مجرد لون بس تحسك فيه شيء منه ظاهر ولوني غالي كنا وصلنا لنهايه الفيديو زابط المقطع لا تنسى اللايكات فيها تعلم شاركي بين اصدقائك واذا بدك تشترك في القناه اشترك في القناه فعزز الجرس ووصلك كل جديد واذا كان عندكم اي سؤال او شيء صارت اكتبوا في تعليقات او راسلوني على انستغرام الموجود في الوصف وبشوفكم ان شاء الله على خير